Presento a miña candidatura porque nós, a xente do comun, temos que expertar. O Urense perdeu no último ano case 700 persoas, mozas e mozos na miña aseración, homes e mulleres que emigraron a procura dun futuro que se desnegaban na súa terra, xentes coa vontade e a cualificación suficiente para mellorar o noso concello. Preséntome porque estou disposto a asumir as consecuencias de cuestionar o poder das elites, porque non quero emigrar e quero aplicar as miñas aptitudes persoais e formativas para mellorar a miña cidade, porque coido que podo colaborar na construción dun novo ourense, un ourense das persoas, gobernado para as persoas e sempre pensando no ben común.